هاينا يا جمعه الخير جمعنا غطي علب بلو بدنا نشوف شو شو بيطلع لنا هاي حرف اف وهي اي دي اي اي فادي <تصفيق> إيه؟, ايه ايه شو فادي شو جايبك انت تلك المحل وجاي هلا <تصفيق> صحيح فادي حبيبنا بس اذا بدكم تربعوا جمعوا غطي علب بلو تحت <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> عشرات الجوائز في حملة افتح جمع واربح مع بلو كل التفاصيل على صفحات بلو عرب على انستغرام تيك توك فيسبوك بلو سيد ما له <تصفيق> <تصفيق> يلا روح على بتضحك قاعد